Веселий песик на фоні загиблого росіянина на танку та інші. Художник Вадим Пустильник приніс сім своїх робіт політичних карикатур. Говорить, пише картини з дитинства і давно не рахує їх кількість. Я малював швидше, бо був молодший, і здоровіше. Могу і день, можу і, і, і тиждень, можу і місяць. А можу взагалі засунути недомальоване, напевно, буде роками десь там стояти Ірина Гудин і живий тоді ще був Володимир Юрій Кічков, редактор «Вечовняння Миколаївна». І позвали до себе на бесіду і тут же запропонували мені взятися за ілюстрації книжки «Сашка Креш». Ну, Сашко відомий в Миколаєві кіборг, який захищали. Аеропорт Донецький. Одна з найкращих. Я не знаю, як най... найкраща. Розцвет торговля, якщо російський. Вот. Ну, це ринок був зображений наш центральний. Андрій Водотовський. У ну, мене була виставка і він був на цій виставці. З вот. жінкою. Щось там йому приглянулось. Серію робот. Виставки всі були цікаві, кожна по-своєму. Була ще в Одесі виставка. У мене є ну, улюблених картина, її тут нема. Її мало хто бачив. Це маленька-маленька акваріль. О, там е, намальована на дачі. Інший художник Сергій Луньов написав 161 картину, демонструє третину. Майже всі вони. Це міські пейзажі на листках формату А3. — А якими фарбами малюєте? Можливо, там техніки? — Акабарбі. — Мой муж ну, ну, зайнялся, ну, так сказати, написанням картин після виходу на пенсію. Півтори роки назад вийшло з нами несчастье. Він перенес сенсу і зараз він не може нічого робити. Його картини я винесла там показати. Художнику-пустыннику, потому что они общаются с ним. Он бывал на выставках. Работаю вот достаточно профессионально. Mm -hmm. И не скажешь, что вот. mm -hmm. я аматор. Профессионал, но настоящий. Художник, вот, я так ищу покосенко, Косинку, тоже реаниматор, реставратор. Це от одного поля ягоди, якщо можна так сказати, де про художницю. Обмін творчістю тривав близько години. Художники сподіваються, що зможуть зробити такі зустрічі регулярними. Назарій Рубаняк новини на суспільному, Миколаїв.